ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا دے اور بیل آئکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولے گا